ставили низькі бали з малювання. – Дивилися, зазвичай, як і я. Не дивилися, чи він зможе, не зможе. На нього подивилися угу. – ну, все, ти. ти не зможеш брати кісточку в руки, хоча я дуже добре і шию, і в'яжу. Техніку малювання праскою Кирило опанував, коли навчався в Велешківському інтернаті. – До нас жіночка приходила вже і малювала цією технікою.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 Ми спробували пару картин. мені це сподобалося, воно заспокоює. Євген вже три роки відвідує студію «НКУстики». Мені це цікаво, мені ну, мене зацікавило. Я щось своє в цьому побачив і те, що я можу саме реалізуватися в цьому. Ми ну, здійснювали збір костюм на ЗСУ. виставляв свої картини, люди, там, якщо хотіли, могли придбати ці картини. Показував мастер-клас